ما زنان بهاشیه کشانیده شده افغانستان گماشتن خانم روزا اتنبیوهرا به صفت نمایند دبیر کل سازمان متحد در افغانستان تبریک گفته و امیدوار هستیم که شرایط مردم افغانستان بلخصوص زنان افغانستان را در این حالت بحرانی درک کند چون افغانستان در بحران حقوق بشری قرار دارد و خاطر بیرون رفت از این بحران و تامین حقوق بشری و شهروندی خصوص حقوق زنان باید جدیتر رفتار نمایند. و چون سر به حقوق شهروندی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی پیامدهای ناگواری به مردم افغانستان و جهان دارد.